كش مالك مال، طول ما انت بتضغط على الناس مش هتلاقي رد فعل كويس، الضغط يولد الانفجار. من ضعف الأول أول ضعف رصيدك زاد الضعف، الأقوى دايما أبقى والأضعف مالوش مقوى، هو الحال عندنا؟ الغلطة بموتها هنا، الغلطة بموتها هنا، الغلطة بمتاهنة الغلطه بموتها الغلطه تعالي بقي عشان أحكيلك، لسه النفس آه. مني. دي. ماشي ماشي ماشي اسمع وتعلم خدي من ضعف الاول الاول ضعف رصيدك زاد الضعف الاقوى دايما ابقى والاضعف مالوش مقوى وده الحال عندنا الغلطه بمتهنه مفيش <تصفيق> اصحاب زينا ولا <تصفيق> حتى احسن <أسمع تصفيق> مننا الاسلام في دمنا جنود الله من هنا هقولك ايه عندنا اللي مكفينا جمنا لازم ناخد حقنا دايما هنا بايدينا اعمل حاجه لربنا لاي المشاهد علينا وعارف انه بهدينا يطير حنا ويدينا ولو بعدنا يشدنا على طريقه يدلنا علشان عبادة خلقنا ما هو أصله بيحبنا فيها ايه لو من قعدانا خدنا طرنا كل ساعة هيحترمنا ويتخافوا منا اتشتمنا عدوانا هي دنيا ولا جنب اتحرمنا واتضربنا جبنا اخرنا واتخانقنا عدا كمان خدوا مكاننا سلمانا واتقتلنا والجهاز اصعب اللي منا دايما هم غلطنا كلنا قاعدين ينزلونا احنا الاصل عرفونا على حقيقتنا لو شافونا على كتافهم هيشيلونا لازم الوحده يرحمونا فرض عليكم تسعدونا العدا بيسعدونا مش لازم نطلب المعونه اما اخواتنا نسيونا اوضاع غريبه ومجنونه عايشين بموت الحقونا كش ملك ما واللي عدى فات امر ألبومات مات دنيا عليا مالت والحقيقه بانت المعيار ما فالت على ناس دموعنا سالت بس لسه سابت ايوه اخترت غلط ناس وافت وخانت ومن عيونها بانت ان ضمرها باعد اشكال شبابنا شابت عاد انا من هابت ناس عاشت وماتت وانا لسه ثابت روح روح رب دايما مقفول هتلاقي الدخول سابت يا اما واللي يصبر يمكن يوم يمار عدت سنيني صابر دايما ويهددوني ما تدعموني يا اما فيهم تقتلوني يا زوم ارحموني هجنوني الفضل يرجع يوم لمين لو كنت عارف مين انا اكيد هتبقى مننا لسه عايش انا هنا عاد انا كتير وضدنا هم تقيله كل حاجه وسخه هنا الام كتير حنتلي ضهري بدأ وهمي لازم اغني لسه النفس راحش مني كلام بدمي عدو اهني رجعت تاني احب نفسي عشان نفسي كتبت بايدي في يوم تاريخي جمودي تيجي هتعني ضهري شمس الحريه تاني، أحلام كتير روحت باني، طارقين يا اما اموت او اعيش بعاني، علشان معاني، لسه السنين جايه تاني، يمكن في يوم يروم يتغير حالي، والحق دماغي، والظالم هو البادي، قلت عادي، تخطيط عبائي بضرب النار انا ممكن افاهم صدقني، طول ما انت بتضغط على الناس عايشين بالموت، مش هتلاقي رد فعل كويس، الضغط بيولد الانفجار، اه اه من ضعف الأول لقوة ضعف رصيدك زاد الضعف، الأقوى دايما أبقى ولا والأضعف مالوش هو وده الحال عندنا، الغلطة بموتة هنا كده بقوا فاهميننا، أصحابك تعملنا، كده اسمه في دمنا، جمود الله من هنا، هقولك لك إيه عندنا، اللي كان فينا غمينا. لازم ناخد حقنا، دايما هنا بإيدينا، نعمل حاجة ربنا لأنه شاهد علينا، وعارف إنه بإيدينا، يتغير حالنا ويهدينا، ولو بعدنا يشدنا، على طريقه ويدلنا علشان عبادة خلقنا، ما هو أصله بيحبنا، فيها إيه لو اتحننا. عاده خدنا نظرنا كله سعيد حيحترننا نباق وقفوا منا اتشتم عدوه هي دنيا ولا جنه اتحرمنا واتضربنا جبنا غنه واتفانا عاده كمان خدوا مكاننا سلدمانا واتعدلنا واللي اصعب اللي منا دايما هم مولطنا كل ما نعلينزلونا احنا الاصل اعرفونا على حقيقتنا لو شافونا على كتف وميشيلونا لازم الواحدة يرحمونا فرض عليكم تساعدونا الاعداء بيساعدونا مش لازم نطلب المعونه اما طحتنا نسيونا أوضاع ظابهيبه ومجنونه عايشين بموت <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> عودة. كش ملك مات طول ما نبات واللي عدى فات انور دنيا علي مالت والحقيقه بانت ان عيارنا على ناس دموعنا سالت بس لسه سابت ايوه اخترت غلط ناس وافت وخانت ومن عيونها بانت ان طمرها باعت اشكال شبابنا شابت عاد انا منها هابت ناس عاشت وماتت وانا لسه سابت وانا لسه سابت مسكش ملك مال الناس كده هتنفجر لسه عايشين بموت